السلام <تحلم> عليكم يا جدعان وما بنوقفش في القناه ديوتي في يا جدعان لنا يا جدعان هو مش تحدي هو ده قال لنا شبه تحدي يعني اللي هو تخش مع جيم ما تخش جيم ويجيلك ناس من السكواد مصري وتكسب الجيم يعني مش مش فرد مش لازم انا اكسب الجيم حد من السكواد بتاعك يخش يكسب الجيم عمان يا جدعان هو المطلوب مننا وان شاء الله يا جدعان عملناه يعني وكسبنا التحدي هو المفروض يا جدعان شهر مفروض فيه من حد من يعني مفروض في شهر رمضان المفروض في تحدي برضه لنا من حد من زمان يوتيوبر يعني المفروض في شهر رمضان نوصل اقل ميتين وخمسين مشترك يا جماعة لازم يعني قبل شهر ما يخلص رمضان المفروض كنا وصلنا ميتين وخمسين المفروض يعني النهاردة كده المفروض يبقى 120 وعشرين مية حاجة النهاردة كده عشان نلحق تحدي يا جدعان والله لو وصلنا ميتين وخمسين مشترك في من اتنين روال بس هيطلعوا يا جدعان ليكم تكتبوا اساميكم يا جدعان الاسم والأي دي عشان لما اجي لكم الشدات الاسم اسم والايدين متفقين مع بعض تمام يا جدعان يلا يا جدعان سلام نكسب الجيم يا جدعان حاجه خش مع سكواد مصري خش بقى شوف المصري ده شغال عيب ايه النظام ده شوف بقى يا جدعان نعمل ده؟ يا الله العالمين يا جماعة. لايك عايزين نوصل 200 مشترك يا جماعة. في إيه؟ يا عم العالمين اهلا الاشتراك واللايك رب فلوس ده ببلاش يا رب العالمين اهلا بك يا رب العالمين اهلا بك نحضر جدعوه ندرب اللايك نساوي اللايك نساوي سايس برايم نسا ده يمصر بس الوقفة هيبه هيبه طلع عيبه وضع هو النت قلعه عن النت والله نت تحسوا لكن عشان اتوقع والله. اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ايجاز اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت مش شايف حد انا حيانا مش شايف حد اضرب بسرعه قبل ما يجي قش سلاح سلاحها ببجي لا ميدو ببجي الله يسهل حمل يا يلا يا ايه ده هو ايه يا عم ده يا عم تعالى يعني ما شفتش لوت من سنتين على الطلاق بابابابا باستهدامه بابا ايب ماشي نتلقينا دي مهمة وليعم باي اعزي ان ندور على نيد وقص المدينة دي عارفة تحس المدينة المهجورة مش أي حاجة يا بس, رفو فيه بس اللي في الحمد لله فينا لقينا نتبع سنة في وسط بقى بقى تاني كده يا جماعة معلش خليكم معايا كده تاني الله يا جماعة كنا بنعمل حاجة صغيرة بس انا رايحين فين بتخش الزول اللعبة اللي دي عملت اليوم على لازم رقم ثلاثة حل حلو السلام حلو يا مش تسلمني كيف احنا نخش نشوف بادو الماستر بيعمل ايه منور يا بدر والله تسلم يا استاذ والله بقولك بدها لا يعني مش عايز اقولك رجوله ناور يا انني سوف نعمل لقد نشرت انني سوف نعمل لقد نشرت انني يا نعمل لقد نشرت انني سوف نعمل لقد نشرت في الحياة انا عارف أبولك. يلا انني سوف نعمل لقد نشرت انني سوف طورة الله الايم ايه الايم ده ايمها قراض اتبنى ده انا ده تفت السحبة وري في انا لي يعني عارف انا خلاص كده شكرا اجي يا عيني مش عايز اقول لك الساعه صعبه معلش يا اسطى انا سيبه ده بتبوت جاس طبعا ده عارف يعني اتقله ليه ابو جه يا عم يلا بينا ادري العربيه زرا يلا يلا يلا اوكي احنا معانا كل حاجه افتح الباب يا النت هو النت بس يلا يلا يلا العربيه يا تسكير تمام اوي سلة عمل في الودية تسكير تمام اوي خلاص يا يا ربنا <تصفيق> واحد و اللي نيدو عملنا اللي علينا يا جدعان عملنا اللي علينا عاش <تصفح> <فتصفح> رقم والله هايل هايل ماشي اهو اهو يا ابن اللاعيبه رقم اثنين والله اسطوره لا عاش علينا جدا؟ عايش. يا جدعان ابن اللاعيبه رقم اثنين اسطوره ماك احسن سلاح في اللعبه يا جدعان يا جدعان سلام يا جدعان سلام انا ما كده بس. انا كده <تصفيق> نقطه كده معاكم 15 نقطة. حلو حلو يا جدعان سلام يا جدعان